رئيس المنصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كيف يمكن تأهيل قطاع تكوين المهني يعني. يجب التذكير ان المغرب اولى دائما اهتماما خاصا بقطاع تكوين المهني يعني لكن مع كل اسف كانت مخرجات تكوينات لا تلقى الى المستوى الذي كان المغرب يبتغيه منذ سنوات بالسجل كذلك بأن جلال الملك منذ سنوات وهو الاهتمام خاص بهذا الموضوع دريوش صاحب الجلاله خلال جلسه العمل امس التي خصصت لبرنامج تاهيل عرض التكوين المهني دعا جلالته الى اعتماد مقاربه واقعيه تحدد الاولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل كيف يمكن تحقيق هذه المقاربه؟ أنا أعتقد المتواضع ان جلاله الملك وهو يسعى شخصيا على الاجتماع الثالث بعد خطابه الاخير في موضوع التكوين المهني يعني معناه ان جلالته يولي اهتمام خاص بهذا الموضوع ليستجيب المغرب للمتطلبات وحاجيات الشباب المغربي بالخصوص الواقعيه اعتقد انه المقصود منها هو ان تكون التكوينات تلائم واقعنا منذ التعليم الأولي لا يجب أن نظل حبيسي تكوينات تقليدية قديمة لم تعرف أي تطور بل يجب أن نطور مجالات هذه التكوينات ومتبط حال في مع سوق الشغل على ذكر الأعطاب التي تحدث عنها استاذ محمد التويش التقرير الاخير لمجلس الاعلى للتربيه والتكوين تحدث عن مجموعه من الاختلالات بالقطاع من بينها ضعف الاندماج المهني للخريجين في سوق الشغل بالمقارنه مع اعداد المتدربين كيف يمكن تعزيز الاندماج المهني للخريجين؟ لا يجب ان تحدث فقط عن الاسماء بقطاع التربيه والتكوين هي مؤسسات عائليه ومنغلقه، الحل هو مرتبط اولا بواقع اقتصادنا الذي يجب ان يعرف اجتهادا خاصا يساير التطور الاقتصادي العالمي، وثانيا مرتبط بمدى تفهم قائم على الاقتصاد المغربي بالضروره الملحه لهذا الانفتاح. استاذ محمد درويش رئيس المرصد الوطني لمنظومه التربيه والتكوين، شكرا جزيلا لك. Is right.